مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبی مدینہ المنورہ سے خطبی کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی ب تاریخ رجب 1442 ہجری مطابق 5 مارچ 2021 عیسوی موضوع امن و امان کی نعمت خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی بن عبد الرحمٰن خدیفی ترجمہ و آواز نور عالم محمد ابراہیم صلافی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں اسی کے عفو و رحمت سے برائیاں اور سزائیں ٹلتی ہیں وہی وہ ذات ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے میں اپنے رب کی حمد بجا لاتا ہوں اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں جنہیں کوئی بھی مخلوق شمار نہیں کر سکتی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے اچھے اچھے نام اور صفات ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو ہدایت اور دلائل و معجزات سے بھرپور دین حق کے ساتھ بھیجے گئے اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آلو اصحاب پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما جنہوں نے دین کی نصرت و تائید کی یہاں تک کہ قیامت تک کے لئے اسلام کا سورج طلوع ہوا اور تاریکیاں چھٹ گئیں اما بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ کا تقوی سب سے بہتر چیز ہے جسے انسان اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے اور جسے اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے بھیجتا ہے اللہ کے تقوی سے انسان کا ظاہر و باطن درست ہوتا ہے اور دنیا و آخرت کی اصلاح ہوتی ہے ارشاد باری تعالی ہے اور اللہ تعالی پرہیزگاروں کا دوست اور کار ساز ہے دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوا کی راہ اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آخرت کی کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے ارشاد باری تعالی ہے بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے یقیناً تقوا تمام بھلائیوں کی ضمانت اور تمام سزاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں اور نہ ہی اس سے بڑا کوئی درجہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے لمس لہٰذا فلیہ عمل ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے اے لوگو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی یاد دہانی کراتا ہوں جو اس نے تم پر کیے ہیں کیونکہ نعمتوں کو یاد کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے شیطان کو غصہ آتا ہے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور شکر ہمیں کفر سے بچاتا ہے ارشاد باری تو ہے پس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور قرآن و سنت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اتارا ہے جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی رحمان کے نزول کے بعد اس کی تلاوت فرمائی تو آپ نے فرمایا جنہوں نے تم سے زیادہ بہتر جواب دیا جب جب میں نے اس آیت کی تلا جب جب میں اس آیت کی تلاوت کرتا کہ پھبھی ائی اعلیٰ رب و دیبان بس اے انسانوں اور جنہوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو وہ کہتے اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو بھی نہیں جھٹلاتے ہیں اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اسے ترمدی نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے یقیناً سب سے عظیم نعمت ایمان تقوا اور یقین ہے پھر اس کے بعد قرآن اور امن و عافیت کی نعمت ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ تعالی سے معافی اور عافیت کا سوال کرو کیونکہ یقین یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی انسان کو نہیں دی گئی اسے ترمیدین روایت کیا ہے امن کی نعمت اللہ تعالی کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے ارشاد باری تعالی ہے اور یاد کرو جب تم تھوڑے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک لیں گے تو اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی خصوصی مدد کے ذریعے تمہیں قوت پہنچائی اور پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کے لیے دیں تاکہ تم شکر گزار بنو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس اس نعمت کے شکر کے لیے انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک دور کرنے کے لیے کھانا دیا اور خوف سے امن دیا ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے انہیں ہم کے ہم نے ان کے لیے ایک پر امن حر حرم بنایا ہے جب کہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں کیا وہ لوگ معبودان باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے ناشکری کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص صحت و تندرستی کے ساتھ صبح کرے اپنے گھر میں معمون ہو اور اس کے پاس اس دن کی روزی ہو تو گویا پوری دنیا کی دولت اس کے پاس آ گئی ہے اسے ترمیزی نے عبداللہ بن محسن انصاری سے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے امن و امان بہت بڑی نعمت ہے جس کی اہمیت سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں اور اس پر شکر گزاری نہیں کرتے نہ اس کے فوائد کے بارے میں سوچتے ہیں اور نہ ہی اکثر لوگ نیک عمل کر کے اور محرمات سے اجتناب کر کے اس نعمت کے اسباب اس نعمت کے اسباب کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں امن و امان دنیا کی امن و امان کی نعمت دنیا کی رونق ہے اور جن مصلحتوں منفعاتوں اور امیدوں کے ختم ہو جانے سے انسان ڈرتا ہے ان کی حفاظت کا ذریعہ ہے امن و امان اسلام کا ہم رکاب اور ساتھی ہے اور دین کا تابع اور گہرا دوست ہے اور ہر جگہ اور ہر زمانے میں دونوں ساتھ ساتھ رہے ہیں جہاں جہاں اسلام داخل ہوا وہاں لازمی طور پر امن و امان کی نعمت بھی عام ہوئی خبا بن عرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے ان دنوں ہم نے مشرقین سے بہت زیادہ تکلیفیں جھیلی تھی تو میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جلد باز قوم ہو تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے کسی کے بدن کو لوہے کی کنگھی سے چیر کر گوشت اور ہڈی الگ کر دی جاتی تھی لیکن یہ عذاب بھی انہیں ان کے دین سے نہیں پھیر پاتا تھا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس دین کو پورا فرمائے گا یہاں تک کہ ایک سوار صنع سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اس کو سوائے اللہ کے اور اپنی بکریوں پر بھیڑیے کے کسی اور چیز کا خوف نہ ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن الحاطم رضی اللہ عنہ سے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ تعالی ضرور اس دین کو پورا فرمائے گا یہاں تک کہ ایک عورت تنہا سفر کرتے ہوئے ہیرا سے کعبہ تک آئے گی اور اسے اللہ کے سے علاوہ کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوگا حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس پیشین گوئی کا مشاہدہ کیا ہے امن و امان زمین پر نافذ ہوا اور اس نے اپنی گھنی چھاؤں سے نیکیوں دنیا کو ڈھانپ لیا اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کے داخل ہونے اور انسانی زندگی میں اسے نافذ کرنے سے ہر طرح کا خوف و حراس ختم ہو گیا جس امن و امان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جسے اس نے ہمارے لیے مشروع کیا ہے وہ دین کا امن ہے تاکہ کسی مسلمان کو دین کے بارے میں فتنوں اور آزمائشوں کا شکار نہ ہونا پڑے وہ خون کا امن ہے تاکہ کسی پر زیادتی نہ ہو اور نہ ہی کسی کا ناحق خون رہے وہ عقل کا امن ہے تاکہ وہ منشیات و نشہ اور متعدد بیماریوں کے اسباب سے محفوظ رہے عزت و آبرو کا امن ہے تاکہ اسے پامال نہ کیا جا سکے اور پسند لوگ کسی کے عزت و آبرو سے کھلواڑ نہ کر سکیں اور مال و جائیداد کا امن ہے تاکہ کسی پر زیادتی نہ ہو اور کوئی کسی کے مال پر قبضہ نہ جما لے اور امن و امان نام ہے بھلائی کے حکم دینے اور برائی سے روکنے کا جو کہ دین کا نگہبان ہے اور کچھ علماء نے اسے دین کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن قرار دیا ہے امن و امان معاشرے کو ہر نقصان و برائی سے محفوظ رکھتا ہے اور معاشرے کے ہر فرد کو اس کی کوشش کے بقدر مفید و نفع بخش چیز چیز سے ور کرتا ہے اور یہ مطلوبہ امن و امان اسلام کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتا کیونکہ یہ دین اللہ کا کا دین ہے جو کہ ہر چیز کو جاننے والا حکمت والا اور بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے لوگوں کے وضا کردہ کرد قوانین چونکہ ان کی اپنی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں اس لیے ان کے ذریعہ امن و امان کا حصول ممکن نہیں ہے اللہ تعالی کا شکر و احسان ہے کہ ہمارے ملک کا دستور قرآن و سنت ہے اللہ تعالی نے اپنے لوگوں سے اللہ تعالی نے ان لوگوں سے سے اللہ نے ان مکمل امن کا وعدہ کر رکھا ہے جو شرک اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے اور سغیرہ گناہوں پر اصرار کر کے اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرتے ارشاد باری تعالی ہے اور اللہ تعالی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا انہیں کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں غرضے کے دنیا کے اندر امن یہ ہے کہ انسان ہر اعتبار سے پاکیزہ مبارک اور سعادتوں سے بھرپور زندگی گزارے ارشاد باری تعالی ہے جو کوئی مرد یا عورت نیک کام کرے گا ذرا حلیں کہ وہ مومن ہوگا تو ہم اسے پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے اعمال سے زیادہ اچھا انہیں دیں گے اور ان کے لیے مکمل ہدایت ہوگی پس وہ گمراہ نہیں ہوں گے اور آخرت میں ان کی زندگی کے بارے میں خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ یہاں سلامتی اور پورے امن و اطمینان کے ساتھ داخل ہو جاؤ مسلمانوں امن و امان سے آبادیوں میں اس آتی ہے زندگی خوشگوار ہوتی ہے تجارت منظم ہوتے ہیں راستے پر امن ہوتے ہیں زمین پر لوگ آسانی اپنی مصلحتوں اور منفعتوں کا تبادلہ کرتے ہیں اور امیدیں پروان چڑھتی ہیں جن سے خوش آئند مستقبل کے سلسلے میں لوگوں کے عزائم مضبوط ہوتے ہیں اسی طرح امن و امان کی صورت میں معاشرے کے افراد ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے لیے آگے آتے ہیں لوگوں کے مابین اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے اور تفرقہ بازی و انتشار ختم ہوتا ہے اور رسک کا حصول آسان ہوتا ہے دنیاوی فائدوں کے علاوہ سب سے بڑا فائدہ یہ یہ ہوتا ہے کہ دین کے اندر مضبوطی آتی ہے چنانچہ امن و امان کی حالت میں شاعر اسلام قائم ہوتے ہیں پنج وقتہ نمازیں اور جمعہ جمعہ جمع و عیدین کی نمازیں قائم ہوتی ہیں زکوٰۃ کا مال جمع ہوتا ہے حج قائم ہوتا ہے حدود نافذ ہوتے ہیں حقوق کی حفاظت ہوتی ہے دشمن پسپا ہوتے ہیں اور شر و فساد پھیلانے والے اپنے ارادوں میں ناکام ہوتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو نماز کو پہلے کی طرح قائم کرو بے شک نماز مقرر اوقات میں مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص بیچ والی نماز کی اور اللہ کے پر سکون اور خوشو کے ساتھ کھڑے ہو کر کھڑے ہوا کرو اگر تم حالت خوف میں ہو تو چلتے ہوئے یا سواری پر پڑھ لو اور جب امن ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھلایا ہے جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر راستہ معمون ہے تو جو کوئی حج تمتو کرے کرے اسے قربانی کا جو, جو جانور میسر ہو اسے ذبح کرے معلوم ہوا کہ امن و امان کی نعمت اسلام کے ساتھ لازم و ملزوم ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو بنایا تھا اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اسے ثابت و راسخ کر دے گا اور ان کے خوف و حراس کو امن سے بدل دے گا وہ لوگ صرف میری عبادت کریں گے کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنائے اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں آپ بھی اس سے مفرت طلب کریں یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عظمت و جلال کا مالک ہے جو شہنشاہ ہر عیوب سے پاک اور سلامتی دینے والا ہے میں عظیم انعامات پر اپنے رب کی حمد بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ ایسا غلبہ والا ہے جسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا ایسا شہنشاہ ہے جس سے مقابلہ آرائی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں وہ نماز و روزہ کی ادائیگی کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما جنہوں نے مقام سبقت کر کے اور گناہوں اور مہلک چیزوں سے دور رہ کر اللہ تعالی کا تقویٰ اختیار کرو اور اس دنیا کو ہمیشگی والی زندگی کے لیے توشہ اکٹھا کرنے کا ذریعہ بناؤ جس کی نعمتیں کبھی زائل و فنا نہیں ہوں گی تاکہ آپ اور اس آگ سے نجات پا سکیں جس کی گرمی نہایت سخت ہے جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے جس کے باسیوں کی خوراک تھوہڑ اور کانٹے ہیں اور ان کا مشروب جہنمیوں کا پیپ ہے اور انہیں لوہے کے گرزوں سے سزا دی جائے گی جب بھی شدید شدت قرب و علم کی وجہ سے اس سے نکلنا چاہیں گے تو اس میں لوٹ دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ آ, آ کہ اب آگ میں جلنے کا عذاب چکھو تمہارے اور نعمتوں والے گھر یعنی جنت یا دردناک عذاب والے گھر یعنی جہنم کے درمیان موت کے علاوہ کوئی اور چیز حائل نہیں ہے اور ہر شخص قریب اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے ارشاد باری تعالی ہے پس اے میرے نبی آپ صبر کیجئے جیسا کہ اول الازم پیغمبروں نے صبر کیا اور ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کیجئے جس دن وہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا تو ان کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی ہی رہے تھے یہ کام پیغام الہی ہے پس گناہ گاروں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا اللہ کے بندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے پھر یہ دعا پڑھتے اے اللہ تو اس چاند کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ طلوع فرما یہ بھلائی اور ہدایت کا چاند ہو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اے اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور ہمارے خوف کو امن سے بدل دے اور آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہر جانب سے ہماری حفاظت فرما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے امن کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں انسان امن کے بغیر نہ تو پاکی ذان سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اور نہ ہی امن کے بغیر زندگی کا لطف اٹھا سکتا ہے اس لیے اللہ تعالی سے امن و ایمان اور عافیت کا سوال کرو اور نافرمانیوں حرام خواہشات ظلم نفس پر ظلم کرنے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز رہو بے شک اللہ تعالی نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور بندوں کے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے چاہے کافر ہی پر ظلم کیوں نہ ہو اور امن و استقرار کی نعمت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اور یاد رکھو کہ خواہشات اور نفس پرستی کے دروازوں کو کھولنے سے اللہ تعالی کا انتقام اور عذاب نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کچھ سنتیں ہیں جن سے جن پر کائنات کا نظام قائم ہے اور جن میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں اللہ بھلا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے کوئی انسان کبھی بدبخت ہوا ہے اور اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی انسان کبھی سعادت مند ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نیک و کاروں اور اصلاح کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور فساد پھیلانے والوں کو ناپسند فرماتا ہے اس لیے اللہ کے بندے اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کی اصلاح کر لو بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اور لوگوں کے درمیان کے معاملات کی اصلاح فرما دے گا ارشاد باری تاعلیٰ ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم اچھا کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے اللہ کے بندوں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو اے اللہ تو محمد اور عال محمد پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تُن ابراہیم اور عالیہ ابراہیم پر رحمت نازل فرمایا یقینا تو قابل تعریف اور بزرگ ہے اے اللہ تو محمد اور عال محمد پر برکت نازل فرما جیسا کہ تون نے ابراہیم اور عالیہ ابراہیم پر برکت نازل فرمایا یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگ ہے اے اللہ تو تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اے اللہ تو خلفۂ راشدین ہدایت یافتہ حکمران ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے اور تا قیامت ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا اور اے اللہ تو ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے رحم الرحمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آطا فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبات فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبات فرما اے اللہ کفر و کافرین کو ذلیل و رسوا فرما اے اللہ کفر و کافرین کو دلیل و رسوا فرما اے سارے جہانوں کے پروردگار اے اللہ تو اپنے اور دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے اے اللہ تو بدعت کو ذلیل و رسوا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ دین کے خلاف ہے اے اللہ تو قیامت تک بدعتوں کو ذلیل رسوا فرما یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ تو ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اس سے ہمارے دلوں کو مزین کر دے اور کفر و فسق اور نافرمانی سے ہمیں مت تنفر کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا دے اے اللہ اے عظمت و جلال والے ہم تو سے امن و ایمان اور عافیت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے امن و ایمان اور عافیت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اے سارے جہانوں کا پروردگار اے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان تمام گناہوں کو بخش دے بے شک تو ہی اول و آخر ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ تو مسلمانوں کی پریشانیوں تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور فرما اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہر مسلمان مومن مرد ہر مسلمان وہ ہر مسلمانوں مومن مرد و عورت کے معاملات کی ذمہ داری لے لے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ تو مسلمانوں کو تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ تو مسلمانوں کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما ان میں جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا ان میں جو خوف زیادہ ہیں انہیں امن و امان عطا فرما یقینا تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں اے اللہ تو ہمارا اور تمام مسلمانوں کا توبہ قبول فرما اور ہمارے معاملات میں ہماری رہنمائی فرما اے عظمت و بزرگی والے اے اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو درست کر دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی شرمندگی سے محفوظ فرما اے رحم الرحمین اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان اور اس کی ضروریت اور اس کے گروہ کے شر سے محفوظ فرما اے رب العالمین اے اللہ تو ہمیں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے محفوظ رکھا محفوظ فرما اے اللہ تو ہمیں اپنے نفسوں کی برائیوں سے اور برے اعمال سے محفوظ فرما اے لاہ تو مسلمانوں کو اور ان کی ضروریت کو مردوط شیطان سے محفوظ فرما یقیناً تو حرج حرج چیز پر قادر ہے رب العالمین اللہ مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اے عظمت و بزرگی والے اے اللہ تو ہمارے ملک کی ہر شر و فساد ہر شر و برائی سے حفاظت فرما اور تو زیادتی کرنے والوں کی زیادتی سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ تو ظالموں کے ظلم سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے عظمت و بزرگی والے اے اللہ تو مسلمانوں کو شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما اے اللہ تو اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے اے اللہ تو اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے اے اللہ تو اسلام دشمن طاقتوں کے مکر و فریب کو ناکام بنا دے اے اللہ تو اسلام طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے جن کے ذریعے وہ اسلام کے خلاف چال چلتے ہیں اے رب العالمین اے اللہ تو مسلمانوں کی عزت و آبرو کے حفاظت فرما یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ تو ہمیں ہمارے بدنوں میں عافیت عطا فرما ہمارے دین میں عافیت عطا فرما اور ہمارے تمام معاملات میں عافیت عطا فرما اے رب العالمین اے اللہ تو اپنے دین اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہر دور اور ہر جگہ میں مدد فرما اے سارے جہانوں کے پروردگار یقیناً تو طاقتور اور مضبوط ہے اے رحم الراہم اے اللہ اے اللہ تو اپنے بندے خادم حرمین شریفین کو اپنے پسند اور رضا مندی کے کام کی توفیق عطا فرما اور ان کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرما انہیں صحت و عافیت عطا فرما یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اے سارے جہانوں کے پروردگار اے اللہ تون ان کے ولی عہد کو خیر کی توفیق عطا فرما اور انہیں بھی اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر خیر کے کام میں ان کی مدد فرما اے عظمت و بزرگی والے اے اللہ تو ہم سے مہنگائی وبا سود زیناکاری زلزلوں اور ظاہر فتنوں اور کو دور فرما اے اللہ تو ہمیں اے اللہ تو ہمیں گمراہ کن فتنوں سے محفوظ فرما اور تمام مسلمانوں کو گمراہ کن فتنوں سے محفوظ فرما اے رب العالمین اے اللہ اے رحم تو ہمارے ملک کی اور تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں میں جو جو گزر گئے ہیں ان کی تو ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو روشن کر دے ان کی نیکیوں کو دوچند کر دے اور ان کے گناہوں کو بخش دے اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ تو ہم پر موسلا دھار بابرکت نفع بخش اور غیر نقصان دے بارش نازل فرما اے رب اللہ کے بندو یقینا اللہ تعالی عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی و برائی اور زیادتی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو